Často jím těstoviny s nějakou omáčkou, nebo kuřecí maso. Často jím saláty, ryby, ovoce. Ráno si dávám smoothie. Co často jím? No, hodně často jím zeleninu. Okurky, mrkév, všechno, všechno možné. A cukety a tak dále, špenát, a taky ovoce. A taky mám ráda, ráda hodně sladký. Bohužel. Co často jím? Často jím chleba. Chleba s, s máslem, ze sírem, ze šunkou, ze zeleninou, ale chleba. Pizza.